السلام عليكم يا جدعان معاكم أبو أحمد من قناة بيبي تي في يا جماعة جالنا تحدي على 100 دولار إننا نكسب الموت الباركور دايما أنا دخلت وعملت محاولة قبل ما أصور لقيت يا جماعة الموت أصلا محدش بيطلع الليفل بتاعه لفوق خش يا جدعان جربوا كده معاكم الدنيا اهي يا جدعان لو كسبنا التحدي هوسع الميت عليكم رول بس. اضغط اللايك كده اضغط اللايك يا عم ان اضغط اضغط انا اشترك اعمل لك القناه عشان لك اكون مشترك قبل رمضان هيخلص يا جماعه اعمل لك ايه الصوت لك اكون اعمل لك كده لسه ايه <تصفيق> قرية هو بنزلها مع سكواد مع الـ واحد تاني ليا يعني. نلعب دو سكواد بس تطلع كده تطلع هنا توصل تطلع هنا برضو تمام كده رقم اثنين تعمل هنا وتعمل جمب هنا مشكلتك انت لو وحت مش, مش بترجع للمرحلة انت بتعد من اول تاني يا رب، قل لي لا، أنا أنا نطيت أنا وصلت ونطيت، يا ذكاء يا الله، صعبة يا جماعة والله صعبة جامد، إيش كلام اللي هي صعبة، بص بص يا ابن العيال، أصعب باركور ده بجد، ايه حتة دي عاد كده كده بتوصلها هي. يلا يا لازم تجيبها هنا كده يلا يا اسطى انا اجيبها طيب انت تنزل هنا كده وتقف وتعمل جامبات كده اهو اي واحده هي دي آه. طب انا انا نطيت وهو ما نطش ليه معايا بقى دي لعبه صفه العجين اجيب ساره طيب ولا اجيب فيكتور ده صعب جامد قوي بجد احسوا ان سهل بس لما تيجي تجربوه وصلحتني مش هتعرفوا يعني لا الندار انا اللي وصل لسه 15 ندرا قوي مومو برده كان مومو جيمر يا جدعان كان جايب تحدي على 1000 دولار يا جماعه ما اعرفش برده صعبه انا هيكسر الشاشه امبارح الحمد لله بس جت سليمه مش كده اقفل لو كان تبقى احلى لما مثلاً احنا نوصل عند يمكن دي كده ترجع من يمكن لحد يكون هناك من احلى يا رب هناك انا يعني انا انا انا على انا ان يكون هناك من ما ان تيجي هناك من يمكن ان لقد اردت ان اكون هناك من جماعة ان بنحاول نعديه من اجل ان اكون هناك ان شاء الله انا اجل انا اكون انا ليتش بقى خلاص مصر دي الو له اللعبه رقم واحد ودي انا كده دلنلعب بصح استنى دي دي يعني ايزي كده طلعت من جومبين. <تصفيق> تعالى بقى اكلمني شكرا فكما واحد مستني ودي هنلحق ش يا رب ليه ليه! لا لا آه! لا اللاعب اللي عمل باركور ده مدرب باركور يا جدع احنا عايزين نحاول انا مش هسيبك النهارده حتى اوصل لف 5 حد انا قاعد موريش حاجه يلا يعني كده اللي. يا عمي انت وقعت ليه يا عمي اللاعب ده, ده كلمني شكرا الله يطول كم واحد هيموت تقريبا مش عايز. هيستناني، في حتى لفة خمسة حد، حتى يا عم شغال مش, مش مهم، شفت ازاي؟ طبعا انا هفكر، انا لو هفكر كنت زمان عملتها لأول مرة، ايه ده؟ انت ايه؟ الو، شكرا يا عبد تعمل دي كده ونستنى ساعه نجرب دي كده تيجي يا اسطى دوس يا اسطى دوس بكم دي, دي كده لسه بس ماذا بيكلمنا او حاجه؟ اخوي يا ايوه ايوه يمكنك ان تتعلم من هذا هو ايه واتش اوت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حقك احنا ناس ما تفهمش انت انت مدرب باركور عالمي وقعت ليه يا ابني؟ هنجرب الخريطه دي يا جماعه خلي بالك انا جربت خرايط تاني كتير قوي باركور يا لهوي يا لهوي على اللعب كلمني شكرا اللي معايا انت م... يا ابني ايه النضاره اللي عندنا مشكله ارمي النضاره عشان شاف من غير النظارة صح؟ أنا عارف أنا حاسس بيه. ايه لعب في النظارة. يا عم نوصلها والله يا عم أنت عارف اللعب عندي بفزلك شغال فزلك يا عم أوعى يا توتيليتي صح؟ تعال اخوي واتش <تصفيق> اوف امين لو أو علي كده لا الحمد لله <تصفيق> الله عليك الله استنى انا خايف يا ابن الاسطورة تعال اخوي مستنيك انت واقف انت فاصل كان زين منه فصل ايوه مو مو وصل هنا يا جماعه مو مو وصل هنا الحته دي بقول لك عدها من الجنب مش عارف ايه حاجه زي كده يلا يلا لا لا اتنين لذينا مش مهم سهله يا اخواتي سهله ومو كان هيكسر الشاشه هنا بقى. هنسمع كلامه ونعديها من, إيه من كده اعلم انني نعمل اللي اعلم انني اعلم ازاي اعلم ازاي. اعلم انني اعلم انني اعلم انني اعلم انني اعلم انني منك انني والله بطل انت مومي لا ما ما بس ما نقدرش نلعبها دا مو مدرسة ولا مو مدرسة ولا يا مدرسة ولا مو مدرسة ولا مو مدرسة ولا مدرسة ولا مدرسة ولا مدرسة ولا ولا مدرسة ولا مدرسة ولا مدرسة ولا مدرسة ولا مدرسة ولا شغال شغال خلاص يعني كده اصلا يعتبر حسينا التحدي الموضوع صعب يا جماعه والله صعب وصلنا لو وقفت عنه الفيديو انا هحاول ما وصلنا وما يعني كان كان مني. تمام يا جماعه ادني برهحه ده من برهحه اهو اهو جكزي انا قفلت الفيديو يا جماعه شكرا على كده يلا سلام يا جماعه سلام لازم يا جماعه يلا سلام سلام